У 1870 році через наше місто Проскурів проклали залізницю, і та територія, яка опинилася за залізницею, тут було пустир, його виділили саме під цвинтар. Було виділено 6 гектарів, саме вздовж вулиці Кам'янецької, ну а тоді це була поштова дорога на Кам'янець-Подільський, дали місце саме для трьох таких релігійних громад – католиків, православних та іудеїв. Якщо євдії трошки викримали ближче до Філістинського шосе, то православним і католікам дали в єдиному секторі. І з 1870-х років тут починається поховання. І фактично вони продовжувалися майже 100 років. В середині 1960-х років цей цвинтар був закритий. Ми зараз перебуваємо на військовому кладовищі, яке з'явилося в 1944 році. В дійсності тут є і братські могили, їх чотири. Є тут братські могили наших підпільників, три братських могили. Є окреме поховання і одиночне поховання 790. Припинили поховання теж в середині 1960-х років, коли весь цей некрополь, старе кладовище було закрито для поховання. Ближче до військової частини якраз у нас знаходиться католицький масив. І починається він центральна принаймні алея з могили нашого міського голови Миколи Сікори. Він вважається останнім нашим міським головою само періоду э, до радянського часу. Микола Сікора народився в 1862 році, був досить відомому в місті людиною, був депутатом міської думи тривалий час, а вже в 1917 році його обрали міським головою. Найскладніший час. У 2020 році було проведено інвентаризацію старого цвинтера і фактично було виявлено, що найдавніше поховання тут датовано з тих, що збереглися, 1877 рік. Останнє поховання – це 1964 рік, теж серед виї. І загалом на старому цвинтарі, громадській частині, виявили понад 2000 тисячі поховань, але безумовно більшість поховань знищено і, можна сказати, за підрахунками, тут приблизно порядку 6000 тисяч поховань. Католицька частина цвинтара має понад тисячу поховань. Поховань. І, на жаль, більшість з них не збереглася до наших днів. Традиційне поховання католики мали тут – це скліпіння, досить цікаві скульптури. Збереглася на нашому старому цвинтарі могила британського танкіста періоду Першої світової війни Віктора Лоуренса Едвардса. Він загинув в боях в 1917 році, якраз неподалік від Проскурова, був привезений в наше місто, в шпиталь, але, на жаль, від поранень помер. Одне з знакових поховань на цьому цвинтарі, це вже православна у нас частина, це могила Сергія Миколайовича Полозова. Досить відомий наш лікар в нашому місті на початку 20-го століття. Кажуть, коли його ховали, то е, траурна процесія просягнулася вздовж Каменецької аж на декілька кілометрів. Справа в тому, що цвинтар цей, має багатошарових поховання. Ситуація була така, якщо якась могила не доглядалася, проходило 20-30 років, вона зникала. І тому ховали зверху ще одну людину. Могли і другу людину поховати. Тому і бачимо, є поховання 37-й рік, 60-й рік і 1900-й рік. Збереглась на старому цвинтарі могила протидіакона нашого кафедрального собору Клімента Кочуровського, який загинув в 1919 році, 15 лютого, саме в той день, коли відбувався... Сумнозвісний єврейський погром. Справа в тому, що він став на захист мирних мешканців, сховав дітей в цьому соборі, сам вийшов до погромщиків, але в сутичці його, на жаль, зарубали. Він визнаний праведником світу. І в Єрусалімі на честь Качуровського навіть висаджений кіпаріс, кіпаріс на алії праведників світу.